Ταϊ μέραν πράξεϊς μέρος το πρώτον. Χεν, ανίσταμαϊ. Δύο, κατακλίνομαϊ. Τρία, καθαϊρο τους οδόντας. Αποδοντόω. Τέσσαρα, νίσδο. Πέντε, λούωμαϊ. Έξ, λούωμαϊ τοε κατακλύτωε. Καταγιονάω. Επτά, ο ακρατισμός. Το ακράτισμα, Ακρατήσδομαι. Οκτώ, το άριστον, άριστον πογέωμαϊ, άριστον χαϊρέωμαϊ. Εννέα, το δίπνον, δίπνέω. Δέκα, αναγκίγνωσκοοο.